так Алекс питає при утепленні стелі другого поверху ватою замість параізоляції набили вискодіфузійну мембрану із сторони будинку і зі сторони чердаку чим чи грозить якщо залишити так як є чи переробити е, обов'язково Алекс переробляєте і замінюєте на параізоляцію обов'язково інакшого виходу у вас нема червата це тим що на навесні з цієї стелі потече тому що коли буде зима там буде накопичуватися волога в виді льоду це система наше утеплення коли ви отаплюєте будинок якщо це будинок постійного проживання ви живете у вас дуже велика волога виділяється коли людина дихає готує їжу приймає душ ванну і так далі і так як парціальний, парці тиск він більше там де більше температура вона гонить пар от сюди а у вас зона конденсації знаходиться ось тут і це зона конденсації де температура близько плюс 5 плюс 10 градусів але Пар частково проходить в зону е, отрицательних температур, низьких температур, і тут може замерзати. І коли на мембрані, в першу чергу на мембрані, він намерзає, тому що дуже багато вологі, ваша мембрана стає паранепроникною, і воно намерзає ще більше. А потім приходить вісна, і оце все починає такти. Зрозуміло? Тому знімаємо вискодівційну мембрану і наклеюємо з вами параізоляційну плівку. Якщо у вас Бачите, як поїхало. Якщо хлопці у вас є повітряний прошарок між стелею і параізоляцією, ви можете використати, наприклад, фольгіровану параізоляцію. Якщо немає, ну, тоді звичайну параізоляцію. Але обов'язково параізоляція потрібна, щоб була.